Міжнародна система SWIFT працює у більш ніж 200 країнах світу, щоб зекономити на комісії за конвертацію, дізнатися SWIFT реквізити Приватбанку. Міжнародна система SWIFT – це система передачі повідомлень та здійснення переказів між банками, які знаходяться у різних країнах. Система працює у більш ніж 200 країнах світу та більш ніж 10 тисяч банків, банків. виключним є і Приватбанк. Дізнатися SWIFT-реквізити Приватбанку можна декількома способами: По-перше, це на сайті банку в розділі «Контакти та реквізити», а також в інтернет-банкінгу чи мобільному додатку до нього щоб ви могли отримати переказ за допомогою Swift, а відправнику потрібно знати певні ваші реквізити. Прізвище, ім'я по батькові і повна поштова адреса одержувача коштів. Номера рахунку або картки одержувача у міжнародному стандарті IBAN, найменування банку одержувача, його юридична адреса та Swift-код. Банк-кореспондент та його Swift-код. Рахунок приватбанку в банкову посереднику при отриманні переказу врахуйте, що для різних валют в приватбанку є різні банки-кореспонденти. Щоб зекономити на комісії за конвертацією, буде краще, якщо валюта переказу та вашого рахунку будуть співпадати. Комісія за здійснення світ-переказу буває трьох видів. Це ШЕ, коли вона ділиться між відправником та отримувачем, АО, коли її платить відправник, та БЕН, коли сплачує бенефіціар, тобто отримувач коштів. Їх розмір можна подивитися на сайті «Приватбанку».